Mambo vipi? Mimi ni Anatoria Gabriel. Kama kawaida niko na Dr. Ayubu Msalilwa kupitia Daktari Kiganjani. Na leo sehemu ya pili tunaangalia ni magonjwa yapi hasa ambayo yanaweza kuwa sababu ya mwanamke ama mwanaume kuzimia wakati ama baada ya tendo la ndoa. Na hapa Dr. Ayubu Msalilwa anafafanua zaidi. Eh, hey, sana. Kuna sababu nyingine tatu ambazo zinazoweza kusababishwa na mtu kuwa na magonjwa mbalimbali. Mbali. Kwa mfano, kuna ugonjwa unaoitwa Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome au POTS tunaita sisi kwa kiraisi. Ugonjwa huu ni kwamba kuna watu ambao yeye anakuwa na changamoto anapokuwa amesimama. Anaweza akawa amelala, akawa mnaongea naye vizuri, akawa ana shida lakini ile kusimama kwa haraka kuna kata ile flow ya damu kwenda kwenye ubongo. Kwa hiyo unajikuta mtu akazimia. Kwa mko mtu kama huyu ambaye pia alikuwa na ugonjwa kama huo, inapotokea amefanya mapenzi kwa sababu anakuwa amelala na kuwa vizuri lakini atakapokuwa tu amesimama baada ya kumaliza anaweza akazimia. Na, na ugonjwa huu mtu kama anao baada ya kumefika kwa hospitali tutafanya vipimo watajua. Halafu atafanywa matibabu. Ugonjwa mwingine ni kuzima la magonjwa ya moyo. Tunajua moyo una kazi ya kusukuma damu. Kwa hivyo inapotokea kwamba mtu ana changamoto yoyote kwenye moyo wake. Kwa mfano, kuna wengine wanakuwa wanapata kama ganzi au mtetemo kwenye zile vimba vya juu vya moyo, mitral atrial fibrillation. Wengine wanaweza kuwa wanapata zile palpitations. Kwa mfano, palpitations naweza kusema hivi, kikawaida unapokuwa umekaa umetulia hivi, ukiacha pale unapofanya mapenzi, utakiwa kuhisi moyo wako unadunda Ukiona unahisi moyo wako unadunda mpaka unaouhisikia kwa nje. Hizo metro palpitations. Yale mapigo ya moyo. Yes, ni mapigo ya moyo una ukihiska koma yanadunda mpaka unayasikia kwa nje. Metro Hiyo sio kawaida. Kwa hiyo unatakiwa kwenda hospitali. Alafu inawezekana kuna watu wengine wanapata magonjwa ya moyo ya kujaa, yani moyo unakuwa umejaa au unashindwa kurudisha damu ya kutosha tunaita congestive heart disease. Unaweza kuona kireisi kwa mtu kuvimba miguu, unakojerudia rudia, anaweza kuvimba joints na kadhalika sasa. Yale magonjwa ya moyo kama mtu ana ya magonjwa ya moyo pamoja na uvimba kama hivyo mtu kama huyu aki afanya mapenzi kuna wengine pia wana blockage kwenye zile veins kama akifanya mapenzi sasa ina maana kwamba ule moyo wake hauwezi ku support ile tendo kwa sababu hawezi kusukuma damu ya kutosha kwenda kwenye ubongo na damu isiposukuma vya kutosha kwenda kwenye ubongo basi ubongo hauwezi kupata ile raha uliokuwa anitarajia na mshu wa siku mtu anasaka kwa sababu moyo wenyewe umeshindwa na kitu cha mwisho hapa ni kwamba kuna watu ambao bwana katika michezo sasa hivi ya kufanya mapenzi huo wanajijaribisha kwa sababu ameshajua kwamba kitendo cha Kufika kileleni ni kwamba pressure ya, ya damu inapanda inakuwa kubwa na pressure damu ikishapanda ikishakuwa kubwa naakuwa kuna tokeya kukata kwa hewa ya oxygen kwenye ubongo alafu ndio kale karaha kanatokea kwa inapotokea kukata kwa hewa ya oxygen kwenye ubongo kwa muda mfupi ndio zile same pleasure center same za kusikia raha za ubongo zinakuwa zimesisimuliwa kwa zinasimuliwa kwa muda mfupi alafu inarudi kwenye hali ya kawaida kwa, kwa sababu ni hatari kukaa kwenye hali kama hiyo kwa sababu pressure inakuwa iko juu sana ikiendelea unaweza kupasuka zile veins na kadhalika sasa kuna watu ambao wenyewe wanataka kujitengenezea hiyo kitu. Kwa hivyo anafanya mapenzi afu ikishafikia kwamba anataka kufika kwenye orgasm basi yeye huwa wanajikaba ili kusudi kuweza kuinduce hiyo pleasure, hiyo raha. Asa kwa kufanya hivyo kuna wengine wanakuwa wanafanya hivyo wanakosea, mwisho wa siku wanajikuta kwamba wanaazimia. Kwa, kwa hichi kitu wanachokifanya kinaitwa autoerotic asphyxiation. Yaani manake yeye anafanya kama mchezo kujitengenezea hiyo asphyxia au kuzuia damu isiende kwenye ubongo. Kwa kufanya hivyo kuna wengine sana amekosea anajikuta zima Kwa hiyo kudumu muda mrefu kile ya Ah, moja maswali ambayo tumeulizwa sana ni kwamba watu walikuwa wanasema kwa nini hiyo raha isiwe inakaa muda mrefu. Natamani ikieta dakika moja hivi. Sasa yaani pressure ambayo inakuwa iko pale, He, kama ungekuwa unaweza kuipima, inaweza kuifika mpaka zaidi ya ya hamsini Kwe ni pressure kubwa. Inatokea kwa muda mfupi kuna kutokea kukata kwa hewa ya oksijeni zile pressure center au zile sehemu za raha za ubongo. Zinasisimliwa na kuamshwa. Alafu kwa muda mfupi nasikia raha ni basi. Yes, mbali na sababu hizi za magonjwa ambayo daktari Ayubu Msalilo amestajia, sehemu ya kwanza tulitaja sababu mbalimbali ikiwa mbali ni pamoja na mtu kuwa na njaa pamoja na kiu, msongo wa mawazo, lakini pia hofu ni moja kati ya mambo ambayo yanaweza kamfanya mtu kuzimia wakati ama baada ya tendo la ndoa. Lakini nini cha kufanya mwenza wako anapopatwa na hali hii? Na ni vitu gani hasa ambavyo upasu kumfanyia mwenza wako anapokuwa katika hali hii? Itakuwa ni sehemu ya tatu ya kipindi hiki kupitia YouTube channel kiganjani lakini pia kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii Twitter pamoja na TikTok tunafahamika kama daktari kiganjani na Instagram pamoja na Facebook tunafahamika kama daktari_kiganjani mimi ni Anatoria Gabriel till next time